Yeah, yeah. Yeah, yeah. Uh. Uh. Pozerám sa hore, pozerám sa dole Stále nič, prechádzam mi nové pole Okolo mňa sama bič Prestávam chapať tomuto svetu Všade sa mi fake, môžu mi oblízať petu Impresie nový liek Aj ty si súčasťou tohto letu Tomu ver, tomu ver Ľudia sa v dnešnej dobe chovajú ako na zvier Každý rok svedy, ide viac si Všade sami kô, kulo Fakeový smrti, si Kúpim 10 maček, h, huh? Asplň by sa na moje meno už nie Let me fake fake fake fake fake fake fake Let fake fake fake fake fake fake fake fake fake fake fake fake fake fake fake fake fake fake fake fake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 keď ide medzi ľudí Potom už mu hlupa trúbi Povie aj to čo nevie Pri tebe sa dá Že je braťo Že je felak like, oh, yeah, yeah, yeah. mm. Čože sa mi fake fake fake fake fake fake fake Všade som mi fake, fake, fake, fake, fake Všade som mi fake, všade sa mi fake, fake, fake Prestavám nad povlábra videou Nepotrebujem, všetie aby som vás všetie nenavidel Zde len vám čo všetie nemajú o čom že fejkové hlavy si pripijem a dávam s Bohom ale nierobím si piče, budem vás učakať za rohom Yeah yeah wszędzie wszędzie wszędzie sami